Spätné odkazy ešte stále patria medzi hlavné faktory, ktoré určujú vašu pozíciu vo vyhľadávači. V mojom najnovšom blogu sa dočítate, ako si zostaviť ten správny mix spätných odkazov, ktoré pomôžu vašmu webu dostať sa na prvé strany vo vyhľadávači. Taktiež zistíte, cez aké kľúčové slova by ste mali prelinkovať a na aké weby by ste ich mali dať. Moje meno je Hanna Feriancová a v PIT za pracujem ako SEO špecialista.